איזה יום! איזה יום! איזה יום שמח כי היום! איזה יום! איזה יום שמח יום שאבדאו מה? סליחה! עוד, <עוד>, <עוד> יום של הפרעות, העולם יום של הפרעות, העולם מלא ניסים וניפלאות איזה יום שלו לא כן, כן się samše je leflejít kolé sięše naůli Mi się to sam E się dob sambie Ej mi się do